أعاتبك لأني أحبك وليس لأني أريد أن أخسرك الذين خذلوني يوما اللهم طريق لا يجمعنا بكم أبدا حقيقة مؤلمة الرد المتأخر يفقد متعة الحديث المحب لا يتخلى أبدا من تخلى لم يحب لحظة أنا لست شخصا سيئا أنا شخص طيب حدثت له أمور سيئة وكأني أمتلك شخصين بداخلي أحدهم يرغب رؤية كل العالم والآخر لا يود أن يترك غرفته إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان أعطي له مالا أو سلطة <تصفيق> هذا الزمان لو أتاح لك أن تسمع ما يقول من وراء ظهرك لصدمت ممن يضحكون في وجهك ليس هناك حب سيء لكن هناك قلوب لا تستحق الحب